Тернополянин Степан Рубаха працює за верстатом. З його допомогою вирізає отвори на листі металу, з якого робитимуть буржуйку. В районі двох-трьох хвилин вирізається один комплект на, на одну пічку. У нас є багато практики в кресленнях в різних програмах. І саме ну, придумав так, щоб з листа виходилося три комплекти і, і мінімум відріза і максимум толку. Далі цей лист металу заокруглюють на іншому верстаті. За два тижні вже виготовили 13 пічок і ще п'ять планують зробити, розповідає Степан Рубаха. За його словами, конструкцію буржуйки придумали разом з братом. «Це для покращення тепловідачі котла. Труби заварені всередину, вони огортаються вогнем і саме через ці труби проходить тепле повітря». Зверху є бляд, якщо є необхідність приготувати їжу чи щось розігріти. Також брати виготовляють для військових карімати і туристичні сидіння. Для цього використовують фольгоізол за втовшки один сантиметр і чорну тканину. Їх склеюють, розповів Тарас Рубаха. Воно приклеюється, в принципі, зразу. Ми трошки прижимаємо, розгладжуємо. Залишається даний виріб тільки Тут тобто досить гарно схоплює. Ми маємо готовий виріб, в якому лишається тільки пропалити отвори під ремінець. Ремінці ми теж виготовляємо, ми, організації нам допомогли з лентою для ремінців, інші організації допомогли з пряжками, є швеї, які їх шивають до купи. За два тижні, каже Тарас Рубаха, виготовили більше 400 каріматів та близько 600 туристичних сидінь. Готові вироби передають обласному центру комплектування та соцпідтримки. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.